Rusia: reacție furibund după bombardarea Siriei. Donald Trump: făcut praf trebuie să fie anormal să atace acum. Purtorul de cuvânt al Meaerus Maria Zaharova afirmă într-o postare pe Facebook ce trebuie să fie normal să ataci capitala Siriei exact când existau subliniere Anse de pace, referindu-se la atacul lansat de SUA, Marea Britanie subliniere Ifranca asupra unor cinte din Siria care răspuns la atacul cu arme chimice lansat în urmă cu o mână la Duma. Trebuie să fie anormal să ataci capitala Siriei exact când avea subliniere ansa unui viitor pas subliniere mic", a scris Zaharova, conform Reuters. Ea consemnează ce mai întâi poporul sirian a experimentat prim vara arab, apoi statul islamic sublinierea acum rachetele americane de subliniere tepte. Capitala unui stat suveran, care în de ani buni se supraviecuiască agresiunii teroriste, a fost atacat, spune Zaharova, conform News